Валентин несе каменюку для ремонту свого розбитого будинку. Чоловік нарахував декілька обстрілів. Ну що, прильоти прийшли, три-чотири прильоти. От дім розбило, там дім, де ми живемо. Стіну пробило, внутрі все порозбивало. Кришу, снесло. В сусідньому селі живе Руслан. Чоловік розповідає про свій щоденний побут. Домашнє це саме, заботи. Собаки, кури і все таке. Тому що люди виїжджали, тоже теж ставили. І Треба доглядати за ними. Ольга проходить вулицями населеного пункту. Каже, людей тут побільшало, бо в сусідньому селі поменшило вцілілих будинків. Ось забита плунка, люди приїхали. Ми дзвонили, ми робили обход все время. Дивилися, де кого, що. Вон, дивіться ще. Вон будиночок. Бачите, без вікон стоїть. Це теж все наслідки. Взриві. Ось вікно люди забили. Оскільки села прифронтові, є проблеми з доставкою продуктів. Щоб допомогти жителям місцевою владою, організовано оперативний гуманітарний штаб. Значить, зараз в цьому ящичку знаходиться міліна. Тут знаходиться солодощі. Далі йдуть у нас консерви, томати. «Томати, консерви. Це у нас йдуть макаронні вироби. Також зараз ще присутствує один вид консервів. І от, ми роздаємо отакі по 5 пачечок кофе». За тим, щоб всім всього вистачило та за ситуацією в цілому тут спостерігають військові. Здійснюємо опис населення, перевірку тимчасово переміщених осіб та виявлення осіб, які мешкають в населеному пункті Луперева, але не обліковані. Тобто контролюють, щоб в прифронтових селах не було диверсантів. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.